سابق الأقل وضاعت الكوب الأقل أهمية ولكن الليلة الكوبا دي كامبيونس الليغا دي كامبيونس الأهم في ظل عدم التعويل على انيستا لكان ممكن بقلبي وفي صلاتي يدعو للريال فيكتور فالديس الريال بروح فالنسيا وبيبي بكرة طويلة سهلة ترجع فيك كيتا امشي السيد تتحط الكرة توقف ولكن لم تنكسر الذكرة في مخيلة العشاق للمدريد ولكن اليوم انت تلاعب البرسا تلاعب الزعيم، في كورة واحد صفر يا بلوغران يا بومبا البومبا كريستيانو المر بارسلونا بشكل الليج في الشوط الاول في الشوط الثاني سيهاجم ولي سبيت. تلعب على النفسية تلعب على الثانية وتلعب براسية شول البيول وجه الحكم بطاقة صفراء نعم جاي براس ترجم الدفاع كرة كتالونية يمشي عن طريق فلتة عصر ويباسي، واحدة اثنين خطيرة، يوصل ملعب رونالدو، رونالدو يسدد رونالدو، ترجع كرة بيدرو، يمشي بيدرو يوزع كرة خطيرة، وهذه اللقطة الأخيرة، وهذه الكرة وين؟ إيش بيدي؟ إيش بيدي؟ فيها استعمال اليد لكن مش حاجة، مش حاجة صراحة، مش حاجة إذا أصدقائي المشاهدين هنا ختام الفترة الأولى على هذه المشاهد قتلك لك لن تكتمل على خير هذه القمة وهذا هذا المباشر هذا المباشر خلينا شوية خلي الجمهور يشوف شوية كيف ولعت في لاست ديارة. يخرج لاست كرة في التماس كلاسيكو 5 صفر. ما حصلهاش في ثلاثة ماتشات الآن اللي رفعتموه للشعار كلمتموه بحب المدريد عن طريق رونالدو. رونالدو رونالدو رونالدو. والكورة من كارليس وترجع كريستيانو. فرصه خطيره فرصه خطيره ورأسية قريبة. برافو فيا. ما يتعداش بين اربعه. حطان خلدي ماريا. خطيرة جدا. الكورة تويلة مستحيلة رونالدو. بيدرو. بيدرو. بيدرو. بيدرو والدفاع. على القادم. اول ثلاثة القادم. ورونالدو يبشر من باب ممتاز. بابي روعة ولكن خطأ. خطأ على بابي. خطا على بيبي بي. يعني في كرة القدم قريت او شفت معارك يحكون في التاريخ مورخي كرة القدم عن معركه سانتياغو بين ايطاليا والشيلي في ربع نهائي المونديال وتحدثوا عن معركه بالراس خطيره وعالم تاعو المرمى كره رونالدو تمشي كره خطيره من فيا بيساند والحارس والرأسية وبالرأود. مش ممكن على الحذ، مش ممكن على الحظ. لو كان الحظ رجل لقتلوه. هكذا هي. مشجعين. هنا. وهذه الكورة يتقادل فيها رونالدو عالي بعيدة. بعيدة من كريستيانو. اقوى من ماتش البرنابيو والاول اللي جا. اليسار عن طريق فيلاي. يدخل فيلاي خطيرة جدا. افيلاي والجول. جول دال ليو ميسي. جول دال جول ديل بلاو جرانا واحد سفر عن طريق ليو ماسي ربع ساعة قبل النهاية هذا اللي قلت لك سفر هذا اللي قلت لك يجي هدف هذا هو الهدف واحد سفر من نافي للرائع رايعة للرايعة ليهو ماسي ولا هدف الاول للبرسلونا راوغ ماسي ماسي ماسي ماسي خلص الثاني قول غولاثو غولاثو غولاثو غولاثو كبير أنت يا ولد الأرجنتين من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ أين تعلمت هذا؟ وكيف لعبت هذا؟ مش معقول مش معقول هالمجنون مش معقول هالمقبول إيش عمل لليو؟ إيش عمل لميسي؟ إيش عمل كبيرهم؟ سيدهم قائدهم زعيمهم ألم أقل في لحظة من لحظات الماتش أنه البر ينتصر لما يتكلم ميسي أنت رجل أنت رجل وابن رجل مش ممكن يا ميسي المرة الأولى ممكن يخرج أمام فريق إسباني غني لهم الليلة يا شاكيرا الليلة كانت للكتالان انتهت حكاية ستارك وانتهت حكاية الألماني الألمان في وسط الميدان والبرصة صيد الميدان فعلها البرصة فعلوها الرجال أولاد الرجال وهزم الرجال أولاد الرجال في لغة